Загинула родина, і дитина попала до нас. Нам треба було шукати бабусю, саме з Бахмута. Це страшно говорити, але ми адаптувалися до цього. Допомагали і хати шукати, і городи садити, все було. А ви відзначаєте збільшення цих розладів через війну? Є дитячий психіатр, психотерапевт, лікар, психолог. Перш за все, це наша перемога. Якщо буде перемога, буде не один корпус. Про зміни у підходах до лікування дітей у воєнний час спілкуємось із директоркою Хмельницької обласної дитячої лікарні Лілією Брехновою. Вітаю. Вітаю вас. Пані Лілія, три роки ви очолюєте дитячу лікарню, але досвід у психотерапії у вас у рази більший. От скажіть, а чи вистачає і вистачало впродовж цього року, воєнного року, отого досвіду, а можливо навіть синергії досвідів, для того, щоб абсолютно на всі ситуації, пов'язані із війною, реагувати от правильно, адекватно і надавати допомогу. Напевне, досвід мій мені допоміг швидко адаптуватися до вимог воєнного часу. Але я працюю не одна. Я працюю з колективом, який підтримує мене, який дуже толерантно поставився до тих змін, які у нас були. І у нас ранок розпочинається з того, що ми один одному вважаємо хорошого дня і роботи в штатному режимі. А які ситуації були позаштатні? Ну, перш за все, це пов'язані з енергетичною кризою. Не завжди було світло. Ми повинні були застосовувати дизель-генератори такі електричні електромережі ми підключали, розумієте, запасні резервні, всяке було, але ми з цим впоралися. Напевно, Бог поміг нам підготуватися. Ми от якби відчували, знаєте, ми перед початком війни закупили новий дизель-генератор більш потужний, адже ми повинні забезпечити безперебійну роботу всіх засобів. У нас штучна вентиляція легень апаратура, моніторинг, слідкуюча апаратура в реанімації. І ми мали це забезпечити, це життя дитини. Ви згадали про ті перебої в енергетиці, а вони у нас тісно повністю пов'язані з тими прильотами, які були у Хмельницькому. Як у вашій лікарні це відчувалося і як реагували діти і персонал? На початку це було, звичайно, дуже тривожно. А потім, як ми з вами всі, це страшно говорити, але ми адаптувалися до цього. Я дякую всім, напевне, і нашим працівникам, і пацієнтам, які з розумінням ставилися, що в будь-який час треба спускатися вниз в укриття. І дякую тим доброчинцям, які нам допомогли в укритті провести вентиляцію належну. Адже ми не готувалися в цьому плані, ми буквально за день-два Налагодили всю вентиляційну систему, щоб діти, які там перебувають, то скупчення людей, яке буде, воно було абсолютно безпечними, мали чим дихати, мали можливість малювати і далі продовжувати в такій грайливій формі перебувати в тих умовах. А скажіть, коли почав з'являтися перший досвід надання допомоги пораненим? Маю на увазі поранення не тільки фізичні, а можливо і такі емоційні поранення. Ну, з перших днів ми почали приймати людей, які були внутрішньо переміщеними. Це, звичайно, для них до певної міри трагедія і для нас, тому що ми не знали, що ми маємо зробити, як ми можемо допомогти, прийняти, допомогти, поспілкуватися, надати медичну допомогу в рамках того, що дитину турбує. Так. Але були певні побутові питання, і тому ми активно всі долучалися до того, щоб знайти помешкання, переїхати в район, де людям буде легше адаптуватися. Допомагали і хати шукати, і городи садити, все було. І на все вистачало часу. Звичайно. Коли працюєш не один в команді, набагато легше. А чи помічали, відчували, що тим людям, які прибувають в тих гарячих зон, що... Психологічної допомоги треба більше. Ви знаєте, так. Навіть інколи розмова з людиною вже допомагала, тому що вони розуміли, що ми разом з ними, ми їм співпереживаємо, ми намагаємося допомогти і все зробити для того, щоб вони тут легше адаптувалися. Для нас був один із складних випадків, коли на трасі Хмельницьк-Волочиськ-Тернопіль загинула родина і дитина попала до нас. Нам треба було шукати бабусю, саме з Бахмута, і щоб ця дитина в наших умовах дістала не тільки ту медичну допомогу, яку їй потрібно було, а й угорнути її теплом. Я думаю, що нам це вдалося. І ми бабусю знайшли, і батька, і дитина отримала те, що потрібно. А ви знаєте її подальшу історію? Вони залишились тут? Ви знаєте, вони залишалися тут, так як вони тривали час до нас приходили на певні такі спостереження та реабілітаційні заходи. Зараз ми вже не відслідковували. Якщо порівняти, до прикладу, 2021 рік і попередній, і 22 рік і пізніше, наскільки змінився характер звернень? У 2022 році ми відкрили два відділення. Адже у нас не було раніше відділення інтенсивної терапії новонароджених та відділення постінтенсивного виходжування. Тому у нас появився новий вид медичної допомоги. Ми займаємося дітьми з народження. І в даному випадку нам треба було також підлаштовуватися, тому що діти з народження мають певні проблеми. Вони народжені в складних неонатальних умовах. Це робота не тільки з дитиною, а й з батьками. Адже вони чекали свою дитину, і вони вважали, що вони зразу мають її огорнути, і вона має бути здорова. Тут певні проблеми. Ми спілкувалися досить часто з батьками, з мамами, адже спілкування з батьком і з мамою, вони трошечки різні. Ну, і тут ми, звичайно, їм пояснювали, на чому їх допомога досить для нас важлива, і для дитини, перш за все. А за що вони можуть бути спокійні, ми все зробимо. Ну, отут відчувається все ж таки вплив вашого психотерапевтичного досвіду. Ви його так вплили вже в будні, судячи з того, що ви розказуєте. А щодо ваших колег, якщо це у них зовсім ну, інші профілі, а судячи з того, що ви кажете, і їм треба бути психологами певною мірою. Як і з цим впорались, І, можливо, у Штаті якісь відбулися зміни? У нас є психолог, лікар-психолог, яка працює з пацієнтами. Також у нас є дитячий психіатр, який працює як з мамами, так і з маленькими дітьми. Це дуже чутлива тема. І ми на сьогодні працюємо з дітьми, які мають певні психічні розлади. Я вже казала, досить чутлива тема, як для батьків, для самого визнання, що потрібно звернутися до дитячого психіатра, так і нам, щоб батькам пояснити, що велику роль відіграє саме соціалізація дитини з цими розладами. І... Якщо ми займаємося психологічною роботою, психореабілітацією, то сприйняття мами дитини правильно, батьків і родини, зокрема, та її соціальна адаптація і комунікація зі своїми ровесниками – дуже важлива, щоб дитина в подальшому була повноцінним учасником всіх процесів. Але ви відзначаєте збільшення цих розладів через війну? Я можу сказати одне, що… Кількість цих звернень збільшилася, але я би хотіла сказати одну річ, що війна була тим тригером, який дав багатьом родинам зрозуміти, що все-таки потрібно звернутися до цього спеціаліста. Наше основне завдання – пояснити батькам, що це абсолютно відкрита тема. Ми їх чекаємо, і чим швидше ви до нас звернетеся, тим легше буде вам і вашій дитині, навчитися в побуті та поза побутом в різних навчальних програмах бути. Вас чують? Так, звичайно. У нас кількість пацієнтів збільшилася. І в даному випадку я можу сказати про одне. Знаєте, як голосують ногами, вони до нас повертаються. Значить, ми їм інтересні і ми їм потрібні. І їхня допомога для нас також дуже важлива. Що із кадровим забезпеченням? Якщо говорити про... Тих, хто виконують свій громадянський обов'язок на Сході нашої країни і захищають нас, то це як лікарі, анестезіологи та реаніматологи, так і медичні сестри. Ви знаєте, дуже важливо нам кожному розуміти, що наш громадянський обов'язок – допомогти на Сході тим людям як морально, так і… Ті матеріально технічні базі, яка їм необхідна. Ми збирали кошти і купили спільно ще з декількома командами пересувний стоматологічний кабінет, який був розбомблений. Ми долучаємося постійно до цього, але я вважаю, що це, знаєте, це таке дуже інтимне, яке навіть не хочеться, щоб його виставляли десь, тому що ну, інакше просто не може бути. У нас, як працював наш кадровий склад, так він і працює, але він примножується новими кадрами, ми розростаємося. Перш за все, за рахунок того, що ми відкриваємо нові практики для себе і спеціалісти заходять, інші, які тут не працювали. Але в той же час ми дуже переживаємо за тих людей, які є з числа внутрішньопереміщених, які втратили свою роботу, тому що зараз їхня територія окупована, або вони не можуть на ній виконувати своє звичайне професійне діло. Тому в нас є як лікарі, так і медичні сестри з числа внутрішньопереміщених. Багата дуже географія. Це є Маріуполь, Мангуш, Марінка, Краматорськ, Лисичанськ, Херсон. Чорнобаївка, дуже багато ми до себе взяли з того числа, скільки, звичайно, ми можемо. Тобто зараз штат у вас повністю окомплектований, чи ще якісь вакансії є? Є потенціал. Ви сказали, пані Лілії, про те, що з'явилося два нових відділення. Але от поруч ми бачимо, будується новий корпус через те, що малувато місця тут вам затісно. Де ж ви знаходили місця для цих відділень нових? Ми дуже раціонально підійшли до використання площ у нас на сьогодні немає квадратного метра, який би ми не використовували з користю для надання медичних послуг нашій малечі. Якщо говорити про новий корпус, це, я думаю, буде нова віха не в наданні медичних послуг, а саме в тому, щоб пацієнти і ми, звичайно, медичний персонал, перебували в належних умовах. Якщо на сьогодні наші палати це достатньо великі, то там буде більше сімейний підхід. Мама з дитиною в палаті, або максимум ще буде одна сусідка. Тому тут буде для мікроклімату набагато легше. А послуги ми тут і надаємо. Не стіни лікують, лікують фахівці, лікує хороше ставлення до пацієнта. Це саме головне. Сьогодні е, окреслили нашим глядачам, що 24 квітня і ви давали прес-конференцію щодо Школи супергероїв. Розкажіть, яка її перспектива? Чи вона у цих стінах має бути і коли? Чи це вже буде вона функціонувати тоді, коли вже новий корпус буде зданий? Вона почнеться в цих стінах, а розшириться, коли буде зданий новий корпус. Цей новий корпус мав здатись в 2022 році, пізніше в 2023 році. Які перспективи ви бачите? Пані Олена, я напевно скажу так. Яка доля корпусу? Однозначно бути. І він якнайшвидше буде завершений. Я впевнена в тому, що як Хмельницька обласна військова адміністрація, Хмельницька обласна рада, Міністерство охорони здоров'я України, вони розуміють важливість зараз в частині реформування системи охорони здоров'я і створення госпітальних округів. Адже Хмельницька область – це єдиний госпітальний округ. І Хмельницька обласна дитяча лікарня – Визначений як надкластерний заклад, тобто ми той заклад, де з будь-якої точки нашої області або України людина приїде сюди, і ми маємо надати повний спектр медичних послуг для нашої малечі. Тому цей корпус для нас дуже важливий. Але мені здається, ми зараз з вами повинні знаєте, навіть для себе поставити на паузу ті речі, які є може всьогоденні другорядними. Тому що, перш за все, це наша перемога. Якщо буде перемога, буде не один корпус.